За словами директора Приазовського національного природного парку Дмитра Воловука, нині в лимані багато пелінгасу. Вода прогрілася до того рівня, що Пілінггаз розпочинає неростове явище. Зараз по заходить через промойну до молочного лиману. Маточне стадо пелінгасу побільшало. Особи, які особини, які випускаємо в лиман вже мають ознаки розвиненого стада. Є такі сподівання, що в цьому році нерест для нас от молочного лиману пройде ще краще. Чоловік каже, охоронні рейди на території парку тривають упродовж року. Але з 28 березня тут перейшли на посилений режим чергування. В цьому році незаконних знеряд лова побільшило. Ми виймаємо з природного середовища день та вночі близько 50 сіток. Єдина проблема то, що територія узбережжя молочного лимана складає близько 120 кілометрів. Відповідно, дуже тяжко приходиться інспекторам Державної служби охорони. Ми залучили Державну службу охорони з бордянського відділення, з Тубальського відділення, Іванівка, Атманайське відділення, тобто ми зараз всі, особливий состав, склад, який у нас є, він чергує до 15 червня. Дмитро Воловик наголошує, що на незаконну риболовлю виходять одні й ті ж самі браконьєри, але цьогоріч вони почали використовувати професійні знаряддя лову та спеціальні прилади для пошкодження автомобілів. В тому році. Сітки, які виставлялися, були, так м'яко кажучи, колхозні. Якість їх настільки викликає подив, що ми бачаємо, що особи готувалися до цього нересту всю зиму. А я вам так скажу, це ще поодинокі випадки, тобто основна маса в нас до Ломану ще не зайшла. Ухватки саме засоби е браконьєрів е настільки вже прораховуються, вставляються так звані фішки. Да, тобто стоїть собі людина, дивиться на природу з телефоном і бачить, хто, де, куди. Е у році ми вже з... зіткнулися з проблемою, розсипають залізні зварні їжі, і в нас вже був епізод, коли ми гналися, наздоганяли порушника, і наша ніва попробувала собі колеса. В... в цьому році ставлять вже дуже крупну ючію, та вже там їм попадалася риба від 3-5 кілограмів, тому за духових явищ в сітках ми майже не фіксуємо. Практично 100% ми встигаємо випускати рибу в нормальному стані. За словами директора Приазовського національного природного парку, за день на браконьєрів складають по два-три протоколи про порушення правил лову. Якщо ми, приймаємо браконьєра, да, і риба є жива і випускається в природне середовище, відповідно, збитків в державі не завдається. І рахувати особи, яка ну, наприклад, там у сітки штук 15-20 здоровених особень, да, одна обліковується 1504. Ну якщо вони живі, ми не маємо змозі... ...пред'явити ці моменти браконьєрові. Відповідно, складаємо адміністративний акт, передаємо в суди, будь-то Прозов'я або Вакимовку, от, а знарядді лова вилучаємо. Одна сітка на чорному ринку коштує близько 700 гривень, і то, що парк завдає їм матеріального, матеріальних збитків, все ж таки зупинить цю анебну практику. Дмитро Воловик наголошує, цьогоріч буде дозволена спортивна риболовля в спеціально відведених місцях. Дати її проведення ще погоджуються. Національний парк дає дозвіл на спортивне та любительське жбальство. Є буде, три локації. перше це Степанівська коса, а на молочному лимані – Кубек, так званий, то село Степанівка. І з цього боку має бути дві локації. Це територія дитячого оздоровчого табору «Лісова пісня» і, можливо, буде в Єфремовкі. Нагадаємо, з 5 квітня на Дніпровському та з 10 квітня на Каховському водосховищах розпочалася весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Триватиме вона в середньому до липня. За недотримання заборони передбачений штраф, а в деяких випадках – кримінальна відповідальність. Маргарита Галіч, новини на Суспільному, Запоріжжя.